Koji brojevi su veći od 6? Odaberite sve koji odgovaraju. Dakle vidimo 6 na brojbenoj pravi, tako da će brojevi koji su veći od 6 biti oni koji su na desnoj strani od 6 na brojbenoj pravoj. Vidimo da se povećava iza 6 kako idemo na desno, 6 7 8 9 Dakle 7 je veća od 6. 8 je veće, 9 je veće i 10 je veće od 6. I mogli bi da nastavimo dalje, 11 je veće od 6 i 12 i tako dalje. Znači, koji od ovih su veći od 6? Pa vidimo da je 10 desno sa desne strane od broja 6. 8 je takođe od desno od 6, ali je 4 sa leve strane od 6. 4 je manje od 6. Dakle, ovo su dva broja, dve opcije koje su veće od 6. Koji brojevi su manji od 6? Pa to su svi ovi brojevi upravo ovde. Brojevi na levo od 6. Tako da definitivno nije manje od 6, ali 4 jeste. Primetite da je 4 na levo od 6, a da je 3 još levlje od 6. Tako da su 4 i 3 definitivno manji od 6. I u svakodnevnom životu kada razmišljate. Pa ako imamo 4 stvari ili ako imamo 3 stvari, imamo manje nego neko ko ima 6 stvari. I u svakodnevnom životu ako imate 10 banana recimo, imate veći broj banana nego neko koji ima 6 banana.